Místo předsedo, jste ještě neměl slova. Já bych se vrátil k té minimální mzdě, protože ji považuji za základní stavební kámen toho, jak tu situaci zlepšit. Zelení navrhuji, aby minimální mzda narostla na 15 000 korun, protože stále ji máme nižší než v Německu, když to naše produktivita práce není nižší než Německu. Já bych této souvislosti doporučil divákům reportáže novinářky Saši Ulové, která se na půl roku nechala zaměstnat v těch nejhůře placených profesích, v drubežárně pana Babiše, v pokladně v supermarketu, v prádelně nemocnice. A tam pracují ty lidé za ty nejnižší mzdy vůbec a myslím si, že je naprosto nepřijatelné v naší společnosti, aby někdo, kdo tvrdě pracuje 10 12 hodin denně dostával tak málo peněz, že si nemůže dovolit zaplatit ani oběd v kantýně nebo dětem obědy ve školách. A pokud ta minimální mzda neporoste zrovna dnes, kdy máme tak nízkou nezaměstnanost, tak kdy jindy. A pokud máme konkurovat v Evropské unii tím, že máme nízké mzdy, tak se nikdy z té pasti těch levných montových nevy, montové nevymutáme. Nevy že vaše cesta stále je zvyšování minimální mzdy. Já bych chtěl doplnit, že tato vláda zvedla minimální mzdu čtyřikrát. Až na 12 200 začínala na 8 500 korun. to znamená tak o 50 je to pořád málo, protože stále jsme na třetině toho, Dobře, co mají v Německu. Mistr, strana zelených, pane místo předsedo, vaše základní teze a vysvětlení těchto tezí, kterými chcete přesvědčit voliče. Zelení mají nabídku pro všechny generace, pro mladé, pro rodiny s dětmi i pro seniory, ale zároveň jako jediní, myslí i na další generace a na to, v jakém stavu jim tady necháme tuhle planetu, protože pokud ji zničíme, tak ani pravicová ani levicová politika už nebude, kde, abychom ji prováděli. Proto je pro nás důležitá čistá příroda, boj se smogem, boj s suchem, zachování vody v krajině a samozřejmě dobré podmínky pro to, abychom mohli mít zdravé potraviny sociální jistoty a bezpečí, jak už jsem říkal, zvyšování minimální mzdy, podpora všem formám rodiny a také podpora dostupného bydlení, protože to je tím dál tím větší problém, ale samozřejmě potřebujeme moderní stát, to znamená více peněz do škol, lepší učitele, také podpora inovativního podnikání, nových technologií, protože nemůžeme být levnou montovnou. A také samozřejmě digitalizace úřadů, aby lidé nemuseli obíhat se všemi žádostmi, co je potřeba. Zelení mají program pro lidi i pro přírodu a ukazuje se potenciál 11%. těch, kteří zvažují o straně zelených, ten jejich hlas nebude ztracený.